سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاوندر در یوتیوب تماشا کنید. مطابق معبول سمت راست پایین تأثیر شامل 3 شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و اکثر ویدیوهای ما در دو تا کانال یوتیوب و آپارات به اشتراک گذاشته میشه و در سایت شبکه‌های اجتماعی شما آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین رو می‌تونید مطالعه کنید. پیشنهاد می‌کنم اگه تا الان عضو کانال ما در یوتیوب نشدین، حتما این پایین روی این لوگو کلیک بکنید، اون زنگولر هم فشار بدید تا از آخرین اخبار رو اطلاعات زودتر از بقیه مطلع بشید. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص های ارزیابی ارز عرض اولیه سکه با هم صحبت کنیم. یعنی آی سیوها. آی سیوها همون های ارزیابی این آیسیا آیسیا همونطور که می‌دونیم جذابیت بالایی داره، های وحشتناکی هم داشته. یعنی اینکه اونایی که تو اون تونستند تو اون باره تونستند تو اون آیسیا شرکت بکنن، اصلا یه چیز فوقلادهی به دست آوردن یه سود سرشاری رو کسب کردن خب این بازار رو جذاب میکنه برای کسایی که کلاهوردارم هستن یعنی میان با آیسی های جلی میخوان سر شما کلاه بذارن اگر میخواین تفاوت این دوتا رو از هم خودتون تشخیص بدین و اجازه ندین به این راحتی سرتون کلاه بذارن حتما ادامه این ویدیو رو با ما دنبال بکنید خب مطابق معمول ما یه سرفصلی از موضوعاتی که میخواییم بدیم خدمتون رو اینجا ارائه میکنیم ببینید یه بحث اولگوهای ارزویابی داریم و بحث ارزویابی داریم ارزویابی خود اون آی و نمونه های کلاورداری که تو این موضوع انجام شده از زمانی که اولین آیسی انجام میشه فکر میکنم سال 2012 بوده و اولین اینیشال کوین آفرینگی که انجام میشه خب یه سار کلاه بردارم به این موضوع جزم میشن سال 2017 که خب همونطور که بارها بارها تو ویدیوهای مختلف گفتم میزان زیادی رو از این آی سیا رو میرونیم تو بازار اومدن تعداد قابل توجهیش هم کلاه برداری بوده اما اینو دقت بکنی تعریف کلاهبرداری چیه؟ شاید یه آی روز اولی که اومده یه تخمین درستی از بازار نداشته تو بازار یا بیش موفق نشده ترهش رو درست ادامه بده. یا تیم فنیش اصلا پاشیده شده اینا معنی معنی کلاهبرداری نمیده ما یه موضوعی داشتیم تفاوت آی او با ونچر کپیتال و که این بالا براتون کارت میکنم حتما ببینید خب اینا اون تفاوت است دیگه یعنی همه مواردی که با شکست مواجه شده دلیل بر کلاهبرداری بودن اونها هم نیست به همین خاطر باز پیشنهاد میکنم که مجموعه ویدیو که مربوط به آی او چون یکی از کامل ترین مجموعه ویدیوهای به زبان فارسی که توی یوتیوب به اشتراک گذاشته در خصوص ICO رو همین کانال کریپتو فاندر هست براتون تایید کردم و شما میتونید خیلی راحت یه دید کاملی نسبت به اصلا انواع ابزارهای مالی که توی حوزه عرضه ای ای اولیه این کوین و توکن ها وجود داره یه دید خوبی پیدا بکنید و در نهایت اجازه ندین که به راحتی سرتون کلاه بذارن خب اولگوی ارزیابی رو این 12 تا رو من تیترار شما میگم و یه توضیح میدم و در نهایت هم روش شناسایی رو براتون مشخص میکنم که چه جوری شما باید بگردین و مواظب باشین که سرتون کلاه نره و اصلا یه آی‌سی درست پیدا کنین چرا چون فقط کافی تو کل عمر پربرکتتون یه دونه آی‌سی درست چیکار کرده باشین این برای تمام عمر چون سودی که از اون به دست میاره برای تمام عمر کافیه پس پیشنهاد می کنم با دقت ببینید و اگر لازمه نکاتی که رو خدمتتون توضیح میدم تو این ویدیو رو یادداشت بکنید که بعدا بتونید ازش با عنوان یه شابلون برای انتخاب آیکیو استفاده کنید ببینید یک عدد ریسک ما توی تکنیک FMEA failure mode and effect یا RPN ریسک priority نامبر داریم این ریسک به من, من کمک میکنه که شدت وقوع شکست و اصلا ریسک میدونه که هم شکست داره هم موفقیت داره ولی تو کاچر کالچر همه آدما ریسک و همراه با حالت های منفی در نظر گرفتن نه ریسک دو جنبه داره مثبت و منفی و حالا این شما اینکه تعیین می کنید که اولا ریسک وزیری شما یکی از عوامل مهمه توی این حوزه که من حتما توصیه کنم تست MBTI بزنید به خاطر اینکه اصلا میگه این DNA شما به درد این بازار مالی میخوره یا نه دو اینکه ریسک اون پروژ رو در نظر بگیرید و این خب یه کار یه خورده ایلینی تره که باید بهش بپردازین و خب قبل از شما قطعا سایت مختلفی نسبت به این موضوع سایت معتبری نسبت به این موضوع پرداختن در خصوص میزان مشارکت هم ببینید که اصلا کیا درگیری این پروژه شدن چقدر دربارش حرف زده شده چقدر جاهای مختلف گفتن تو ردیت نگاه کنید یه سایت معتبر یه فروم معتبر تو این حوزه توی توییتر نگاه بکنید و خود سایت مربوطه قطعا یه فرومی برای این موضوع تخصیص داده اینا رو چک بکنید اینا کمک میکنه شما نسبت موضوع آگاهی پیدا کنید گزارش رو آی سی او رو ببینید یه ویدیو در خصوص آی سی ساخته بودیم این بالا براتون کارت میکنه حتما ب... یه بار دیگه نگاه کنید اگر فراموش کردین ببینید یا اینکه مطالبش از ذهنتون رفته این سایت‌ها سایت‌های درجیه که هستن به شما کمک می‌کنه که یه دید خوبی نسبت به این آی او پیدا کنی این چمبودی این دید هم فنیه هم کسب و کاری هم اون تیمی که داره این پروژه رو لید می‌کنه عرضه توکن امنیتی هم حتی شامل این این اس او یه ویدیو دیگه ساختیم براتون اینم بالا هم کار می‌کنم تفاوت آی سی او حتما حتماً اونم ببینید این اس سکیوریتی توکن آفرینگ اینو امنیتش بالاتر از آی سیوه. یعنی شما خودتونم عملا بردین تو سيف سايت چرا چون به جای که شما بیاین همه این کارهایی که من در الان گفتم و در ادامه توضیح میدم خودت شخصا انجام بدی با سطح دانشی که الان داری یه تیم هرفه ای انجام داده اونم در سطح دنیا انجام داده شاید بشه بیشتر بهش اطمینان که اطلاعات کلی ای سی او اصلا اینا کیان کجان چیکار میخوام بکنن چقدر سابقه دارن چیکار نکردن چیکار کردن و این پروژه قراره چه کاری رو انجام بده اینا نکات مهمیه جنبه فنی مسئله رو در نظر بگی اصلا شدنیه اون توضیحی که تو وایت پیپرش گذاشته اصلا شدنیه میشه همچین کاری با عقل جور در میاد یا اگر جور در میاد میزان موفقیتش چجوریه خدمات و کاربردش چیه مثلا این توکنی که داره آی سی او میشه قراره به فضل دستگاه های ای تی ای یک کار خاصی رو انجام بده اینا رو مثلا چه میدونم شما بتونید ارزار رو اینجور رو, ها رو اون اتی به پول فیات تبدیلش بکنی. اون درخواست پول فیاتم یک ویدیو تهیه کردم توی کانال گذاشتم حتما ببینید که مفهومش دقیق بدونی. خب این خدمات کاربردش میشه و این مهمه گفتم بیت کوین گفتم اتی ام که مثلا شما میتونید این کریپتوها یا بیت به پول فیا تبدیل بکنید یه ویدیو جالب ساختیم در اون نقشه این اتی تو دنیا که شما میتونید ببینید, ببینید که نزدیکترین اصلا اتی به شما از نقطه‌ای که دارین معرفی می‌کنید چقدر فاصله داره ایده ترید جالبی بهتون میده پیشنهاد کنم ویدیو رو ببینید برای اینکه سایت این, این بالا براتون کار درست میکنم که حتما بعدا ببینید رودمپ یا نقشه راهش رو در نظر بگیرید ردیفه 8شو دارم توضیح میدم نقشه راهش چیه مثلا این مایلستونایی که تعریف کرده میگه مثلا من الان تا کوارتر دوم 2020 دو میخوام مثلا به این نقطه برسم تا کوارتر سوم 2021 مثلا پروژم لانچ میشه اینا رو در نظر داشته باشین درصد پیشرفته پروژم مهمه اصلا آی سی او کانسپتش اینه که یه ایده رو گفته بعد میخواد پول بگیره بره اجراش بکنه فرقش با آی پی او زیاده و بازم تو تاکید دارم که اون مجموعه ویدیوهای آی سی او رو ببینید خاطر اینکه تمام اینا رو ما اونجا گفتیم شما وقتی اون رو کامل ببینید این موضوع براتون خیلی راحت جا میفته. یه خلاصه ای از بازارش گفته دیگه من سگمنت چه آدمایی چه چه کانسیومر هایی هست یا کاستومر هایی هست که توان این تو هم قطعا می بینید این به شما کمک میکنه که بدونین این بازار تش اصلا پول می یا نه اقتصاد توکن روتبندی امنیتی تادلاتشه اصلا از نظر امنیتی این کاری که دا انجام میده تو چه سطحی از این بحث های امیت نرم افزاری هست. اینو شما اطلاعاتشو میتونید هم خودتون بخونید که یه آگاهی پیدا کنید هم تو سایت های معتبر میتونید نگاه کنید که یکیش آیسی و چه که براتون توضیح داده بودم قبرم و شاخصهای مالیش اوکی من این کار کردم تو آخرش به کجا میخوایی برسید؟ چقدر میخوای به من مثلا بازدهی بدی؟ این, این نکته مهمیه ها؟ من این پولو میذارم برای چقدر؟ خب هیچ ماس فروش نمیاد بگه شکه. عدد گنده ای طور ولی خب این شما اینکه باید بررسیش بکنید این شاخص های مالیش رو ببینید ببینید به کجا میخواد برسه اصلا تو این داستان چقدر به من این ریسک و ریوارد چقدر من چقدر میتونم سود بکنم از استفاده از این آی سیو اینا مجموع این دوازه تا دوازه تا کلیاتیه که شما برای الگوی ارزابیتون باید در نظر داشته باشید حالا می این ارزوی را انجام بدیم چند تا پهن شیش سوال ساده داره یکی اینکه اصلا گزارش جامعه تر رو که حالا من فارسی وایت پیپر گذاشتم کامل بخونیم اصلا حس خوبی بهتون میده خیلی هم طولانی نیست چند صفحه است آیا مثلا یه حرف چرتی نزده باشه توش که فقط مثلا چه میدونم اینه این, این تیترایی هست که میزنن ولی واردش میشی مثلا تو دلش میونی یه چیز بی اونجوری نباشه این محصول قرار چه کار را انجام بده و تو بازار مالی چقدر میتونه مورد توجه قرار بگیره چقدر توجیه داره این کار این مهمه اینکه مثلا چه مسئله رو میخواد حل بکنه اوکی اگه نمیخواد مسئله حل را, را کنه به درد نمیخوره کسانی موفق شدن محصولاتی دادن محصول شامل کالا و خدماتی ارائه کردن که تونستی یه مشکلی رو از پیش پای مخاطبینش برداره اگه نخواد این کار را چه دلیل داره بیاین ازش استفاده بکنن؟ سوال مهمه دیگه تیمی که این کار داره انجام میده، دقیق بررسی کنید این تیم پشتیبانی کیا هستن؟ اکثرا معرفی کردن اگه دیدیدن یک اکس های کارتونی گذاشتن یک های فیک گذاشتن که شما با یه اوسینت یه تکنیکیه که حال اینجا براتون می حتما گوگلش بکنید خیلی هم فارسی مطلب زیادی داریم هم انگلیسی این راحت یه عکس می‌تونید میتونید ببین عکس هست هم معوط به این, به این آدم هست یا نه بعضی این کار انجام میدن یادم یه دونه طرریح بود به نامواردوارد انرژی یه کلاهبرداری بزرگی که ح سازون امنیتی اطلاعاتی داخل کشور هم دنبال این سرشخاش بودن که این وردهن تو ایران داشتن سر مردم کلاه میذاشت آ سود عجیب و غریب پیشنهاد داده بودن این دقت بکنید وقتی من این سایت رو نگاه کردم یه سری عکس های کمیک کارتونیک گذاشته هستم به عنوان کسایی که فاندر و کوفدرره این مسئله هستند. عجیبه خب بعد مردم بدونید که اونو نگاه کنن میان تو این شرکت میکنن حتما تیم رو ببینید سابقه شون رو نگاه کنین اکثرشون تو لینکدین یه پیجی دارن سووا رو گفتن تو سایت های معتبر، به این آدم ها امتیاز دادن گفتن که مثلا این ادمه مثلا در یک آی سی او از اگه توی تیم فنی باشه یا توی مثلا ادوایزر باشه یا فاندر باشه یا کوفاندر باشه یا تو تکنیکال تیم باشه اینا کسایی که یا مثلا یا سی تی او اون تیمه باشه اینا با اهمیته و خب کامل اینا رو توی اون ویدیو ای سی او بیچی که توضیح دادم کامل میتونید ببینید بسیار مهم این مساله ها شما قاعدتاً نمیایین روی آیسی ای شرط بندی کنید به قولی وقتی که اینجوری میشه شرط بندی دیگه که مثلا آدماش همه پرت و پلان یا چهار آدم درسته سایه بعد باشه توش که شما خیالتون راحت بشه و از ساحت اطلاعات هم بعد مطلع شین این آدما اکثراً تو شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی دارن اون شبکه اجتماعی آدمو رو شاید طرف خودش اومده با نوشته آوا اونجا از من سوء استفاده کرده من تو اون تیمه نیستم که دیگه اصلاً اینجوری اون آیسی او از لیست و واچلیست شما خارج میشه تالاره گفتگو رو درباره اینا ببینید ردیت خیلی مهمه خیلی از این تالارها در مورد شما حتی میتونن با یکی این قربانیان یا این کسایی که در تور کلاهبرداری اینا مثلا ICO قرار گرفتن آشنا بشین یا اینکه نه اصلا با چهار تا آدمی که بگن آقا درسته بعد بیشتر دقت بکنید تا مطمئن شین و بعد توی اون ICO شرکت کنید و گذاری کنید و اینکه مطمئن شین که اینا قرار از یه طریق شخصیت حقوقی یا یه تیم قوی درست حسابی بیانجلا اینه اینکه علکی مثلا معلوم نیست کی به کیه یه اسمی رو میگن طرف اصلا معلوم نیست کیه کجا گوگل کنی اسم طرفو میبینی ببینید اصلا هیچی ازش نیست خب معلومه این آدم اصلا شاید یه اسم مجازی باشه یه اسم ساخته باشه اگر اسمی آدم معتبری باشه تو صفحه اون آدم معتبره، برید و ببینید که آیا این صحت دارد یا خ... نه خب و در نهایت هم سعی کنید با جستجوی در سایت‌های ارز دیجیتوبندی وضعیت این شرکت‌ها رو بررسی کنید تو چه سطح امتیازی قرار دارن چه جور ها... مثلا طرحی هستن تو چه کاتگوری می گنجن مثلا ده... تو همون ویدیو آیسیونچی که حالا هی بارها بارها ازش اسم میبرم چون زمان زیادی هم براتون گذاشتیم اون ویدیو کامل رو هم تیه کردیم بالاتر همینه شما میتونید کاتگوری‌های مختلف آیسیو رو ببینید و در نهایت می‌بینید مثلا تو این مارکتی که این همه آیسیو هست این آیا شانس برنده شدن داره اون اقتصاد توکنی یعنی همین و خب به از اینکه شما خودتون یه ارزبی کردین مثلا به یه نقطه رسیدین آوا که میشه خوبه بد نیست برید سراغ اینکه ببینید بقیه هم چی گفتن و در نهایت اون شما هستین که تصمیم میگیرید دقت بکنید مطمئناً ما وقتی چیزی رو توضیح میدیم اینجا دلیل فقط جنبه آموزشی داره نه بخرید نه بفروشید خود شما اینکه تصمیم میگیرید دقت کنی که به راحتی سرتون نتونن کلاه بذارن و تومه‌ی این آدما نشین چرا که شرکت های کلاهبرداری بزرگی تو این زمینه وجود داره مثلا شرکت پлекسکون با 15 میلیون دلار زد و در رفت آقا 1354 درصد گفت من بازدهی خواهم داشت اونجایی که توی شاخصه مالیه آخه مگه میشه اگر شما همچین سودی بدی تو چرا میای منو شریک کنی برو وام بگیر از بانک میدونید یه خورده یا مثلا شرکت بن بیت با 2/7 یا مثلا اپرن بیت 2/9 یا جالب این ریکوینو دی ار سیه یه پول کمی تونستان بزنن برن ولی اومده بودن گفتن ما مثلا تو بازار علماس و املاک میخوایم گذاری کنیم و فلان و و یه سری شرکت معرفی کرده بودن تو چین خودشون ولی خب مشخص بود از ابتدا که کلاهبرداری محضه وقتی شما با نمونه های هم آشنا میشی اگه رفته توی یک کوینی خواستی آی, آی سیو داشت میکرد شما سرمایه گذاری کنی اگه همین حوزه مثلا یه بازدهی غیر متعارف گفته بود همین الان یه پوینت منفی داره یا مثلا اومده گفتم من می‌خوام تو املاک و الماس کار کنم بازم اینجا یه پوینت منفی داره نق... دقت کن چرا مثال مشابهی وجود داره و اصلا دیگه سر آمد اینا یک کوین اومده بود بنام پانزی کوین 250 هزار دلار زده رفته حتی دیگه از این واضح‌تر دیگه پانزی هم من پانزی من پیشنهاد می‌کنم این پونزی رو فارسی هم گوگلش بکنید کلی مطلب به دست میارید که ببینین از این طرا یعنی چی بابا خودش داشتی می‌گفته من کلا وارد بازم یه سری ملعون رفتن تو سرمایه‌گذاری کردن طور خدا دقت بکنید این ویدیو ویدیوی مهمیه این مجموعه ویدیو مهمه ما هم برای شما تعیه می‌کنیم که نسبت مسئله آگاهی پیدا کنید اینو برای دوستاتون بفرستین برای من که خب مثلا مدت‌های مدیدی است تو این بازار فعالاً می‌بینم بعضا از این لینک‌های ریفرالی می‌فرستن که اینو نکن رو مثلا موبایلت روزی یک کلیک بکن انقدر بیت تی سی میده بابا طور خدا وارد اینها نشین اصلا برای من نفرسین اینا اصلا مسطاق واضح کلا این ویدیو رو اگر خوشتون اومده خوشحال میشم لایکش بکنین با اشتراک دری شبکه های اجتماعی برایثرش برای دوستتون از ما حمایت می کنید دو تا ویدیو اینجا براتون به اشتراک میذارم مرتبط با موضوع حتما ببینید مجموع ویدیوهایی که در داخل این قرار داره آموزنده است میتونید به شما کمک بکنه اگر به این صف ویدیو علاقمند شدین پیشنهاد میکن که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو فشار بدین تا به لحظه ویدیوهایی که برای شما به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه. مطلب بشین ممنون که تا اینجا همراه ما بودین امیدوارم که صحی و سلامت بشین تو این اوضای کرونایی و این بازرم با موفقیت پشت سر بگذارید خدا نگهدار